Сьогодні велопатрульне міста Хмельницького вперше у цьому сезоні виїхало на патрулювання. Інспектор Сергій Хіміч каже, у складі велопатруля – четвертий сезон. Найчастіше порушення, зазвичай, надають, як і порушення громадського порядку, це куріння в заборонених місцях, заживання на поля та перебування в стані алкогольного сп'яніння в громадських місцях. За словами інспектора, найбільше дивуються водії, коли їх наздоганяє велопатруль. Водії, які не вони знають, що віла більше патруль не будуть доганяти автомобіль. А от вілопатруль вони забуваються про про наше існування. І коли вже бачу, що вони порушили, і ми бачимо, що не порушили, ми нас доганяємо. І тоді їхнє здивування, коли вілопатруль доганяє їх, і зупиняє.